אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון מיוחד שאני מאוד מתרגשת ממנו כי אורש מה לעשות את זה, שזה אתגר הסוכריות המגילות וזה יחד עם שתי האחיות שלי, עם בל ויעל וחסרה לנו סיבה, אני קצת עסוקה עכשיו, אבל אל תדאגו, יהיה לנו גם סרטון עם כל האחיות טוב, אז הסוכריות האלה עם בל הזמינה זה בעצם הגרסה של ארי פוטר מי שראה את אז כן, ופה בעצם רשור עם כל מיני תשארות הסוכריות לא, כל אחת תיקחת כן, לא כל אחת תיקחת אני לא רואה בה אני מנקחת טוב, נמצא לירוק כן אז זה מה שאני לקחתי אה, זה אותו לירוק כמו שאני אוקיי, זה יעור מה ויש את זה אחת טעם טעם כזה רק שזה לא אקל תתגש זה תפוח ירוק נראה לא, שלי בתמ תפוח. דברגאל לא נחשתי עליה את הגיל. מה? שלי בתמ דש. יופי. אה, שלכן בתמ תפוח ירוק מה? דש ממש טעים. תפוח. אמא אמרתי את זה לזה בשששש. אני רוצה לבוא לצד של החיות. יש לי שם של מאסטיק תפוח ירוק. קורא דש לדבר החי טוב שטמתי. קיצור, נקסט. אני לא רוצה. אני ממש רוצה משהו על זה שווה טעים, אני עכשיו יודע יאללה יצא לי מה שמועדים לסיכוי יצא לי סוכריה לבנה, יש לי הרגשה רעה טוב לי, מה אתה? חום קרקי חום ירוק הזה אני רואה שזכיתם אוקיי למה זה מפחיד? איך להגיד? שאלה מה זה קרקי? אין נמוכל, בסוף זה יקיד לי, פשוט אהבה אל תדודי לשכלה אל תעים לה אל תעים לה ארוואקס זה אוויר... זה שבת עזליים חדרה. כן, שבת עזליים. היא אוהבת גם דשא וגם שבת עזליים, וכל טעים לה. מה זה טעים? נראה לי, זה בלייבר, זה סתם. כן. מה היה שוליב? כל טעים פה. טעים נוח? או שלי היה רואה זה כן, אני אצאתה רבי. עכשיו יצא לי טייפואקס, בוא נראה איך זה באמת. אוקיי, שיצא לי משהו מעגיד שאני רוצה, קיבי. יצא לי קיבי, מה זה? היא בא לי קיבי, בא اوكي يلا اوكي זה ده انا ريكوردت ده זה مكدوت لبنور البكشه عشان مش שזה משהו يا ده طول ماشي الليمون משהו او ماي جاد ده ليمون זה לימון, זה او ماي جاد ميخائيل لا بالله عليك ما انت ما انت ما انت ما انت ما انت ما انت מה זה? מה انت לא, انت זה انت ما זה ما انت ما انت ما انت לא רוצה מים יש לי... חימה במה יש לי לזלת, כאילו כל השלע, אז לא מרגישה איזה שילורים בטח כי תמיד יש לך מזלת, אני ממש תקטעים לי מלתקת את הזלת, תקטעים לך שי פעם שבאת לזה עם מחדרים כבר אין לי תחושה בפה, אתה ביא מים שאני... הוא שוב פעם ב... אני לא בא לי המחל אוקיי, אדומות רק לאלצים הטובים יצא לי הגרס הזה אה, זה זה لا لا خبأتين خلاص إيه ما كنا لا إيه هذا ما يا ماي جاد ماذا مخاوف لسه ما بقول لك هذا ما ماذا إيه لا لا خلتي بب بتوخ كلها سووا أو شيء بيكاكي أو شيء أو شيء لا أو لا أو شيء רגע, זה עצמד זה. אני לא זוכרת כבר. אהל, זה נקולות הדומות. רגע, או שזה אבק, מה? זה? לא, זה לא זה. אהל מום. ידעתי שזה, זה תולע את אדמה. היה לי זה גם טעם כזה. איך, תביא לי מה זה שפה, אה. קצה לי חד זה דווקא נראה איתן. רקחתי את הצרופה לי זה לא לא, זה לא מיוחד. מה לקחת עכשיו? ברוד. נראה לי זה איזה סטרובר או משהו. טוטיפרוטי, אני אה, אני... לא, זה לא זה, זה שור. אני לא ממהליה צריכה לאכול איזה שור. זה לא עדב. זה לא, זה נקודות אדומות. לא, לא, לא, לא, לא יכולים לב גבר, זה אכלית כמו גבר. אה? דבט. אה, רתע, רתע, רתע! אתם לא מסתכלו על זה.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 היא יואלת גם שלו את אוזניים, לא, קי למה אני מנסות את יאללה, אני ואין מנסות את הקי לא רמאנת, זה יהיה לכם הקי רמאנת אני יודעת לא בא לי לאכולת על כמון כן מה לי יודעת? אני לא רוצה לחיות לקחתי טוב, טוב קחתי אחד כזה אוקיי או לכזה אוי, יצא לי תפוח זה משהו מרענן אחרי הקי אתה פוך את זה טעים, את זה קשירו האמת אני שזה בטעם מתאר אוויר בא לי אחת לי בבייבטס, רשו, יש פה בבייגווייפס? לא, איזה לא סוב אה, סבון לא, לא, לא, רגישים וואלה, סבון? בא גם לאכול סבון יאללה יאללה רצון מאמן יש טוב, אני קצת אומרת לרמות או לא? אסור לרמות בא לי משהו שלא אוכלתי רגע, בא לי, משהו מגיע לי אין פה חול בלקודות רגע זה רותם? אני אגיד לך טוב זה בצע משהו אין לצע בני רותם בצע שרוכה איך? ולי זה ממש מפריח בוא אכל פרדו טוב בזה בחיים לא תשרדי ככה والله كويس هذا ما خرب يا رجا واو هاي اه خالتي بلاله اللي زي الفل هل هذا طعم الشربله اللي كنت عم اقولها بلاله بس هل هذا طعم دوله بلاله بلاله اخلقي قلبكي هل من كي زي هاي نوراي ايش له هذا طعم شش كليه يلا ليش عم بقول لها يا توفيق يلا ليش انا ما انت ما אוי אוי, את גילי, את גילי, מה יצא לי אדום יוצאים לי פה את אה, בא לי בא לי נזלת טוב, תאים בנזלת? אני אפרו לא שמעתי משהו שעולה נזלת איך, איך, איך, איך אה לא, אחר כך פצוף אני לא משק בנה בזכרה? יצא לי צ'ריא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 זה מאוד, זה מה נראה לי איתן אוקיי עכשיו שווה ו... תשכחתי לצאת דוד מה זה? אומיגה, זה ממש נוחה יפצא לי אה, אז אכלתי, כן אז אכלתי קנדי פלוס טוב, עכשיו נשארת קנדי משהו אוקיי נשארת אני חייל לשאור לך סגורת שאת אוהבת דשא נכנכים את הסרטון הבדשן שיהיה לכם יום לא מגעיל ביי